conflict dur în Germania după instalarea noului guvern, Angela Merkel, contra un ministru cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri că musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german sub i religia lor sunt parte a Germaniei. contrazicându-l astfel pe ministrul de Interne al guvernului său Horst Seehofer care afirmase că islamul nu este parte a Germaniei, informează Cei circa 4 milioane de musulmani aparcini de asemenea Germania, exact la fel cum sublinierea religia lor aparcine Germaniei, a declarat Merkel, ce are frecvente contradicții cu fostul premier bavarez cu privire la imigrația din cerile musulmane. Trebuie să facem tot ce putem pentru a face coexistența dintre religii pe cât de pozitiv posibil, a declarat Angela Merkel, conform Ager Press. <fie> Ministrul de interne german, Horst Seehofer, a estimat vineri, într-un interviu, Islamul nu aparține Germaniei, relansând astfel dezbaterea privind locul islamului în societatea germană. Nu, islamul nu aparține Germaniei. Germania este marcat de cresu tinism. Caliber, zilele de serebetoare cresc subliniere tine subliniere ritualuri precum pas subliniere tele, rusalile sau cereciunul sunt partea sa, a declarat, pentru cotidianul popular Bild, Horst Seehofer, liderul partidului extrem de conservator XU, Uniunea cresc subliniere tin social, aliatul bavarez al cresc tin tine democracilor, condus din de cancelarul Angela Merkel. Declarația a făcut referire la o frază rostită în 2010 de presubliniere din telegerman de la acea vreme, Christian Wulff, care a afirmat că islamul face parte în prezent din Germania Angela Merkel a reluat de mai multe ori la rândul său această frază. Merkel a transsubliniereat deja această dezbatere în 2015 sublinind ce germani anume 4 milioane de musulmani, majoritatea muncitorii imigranți venici la cererea autorităților sau descendencia acestora, în principal de origine turc. Luarea sa de poziția intervenea în momentul în care ea deschidea frontierele cerii în faca a sute de mii de refugiați sirieni, irachieni sau afgani. Actuala declarație a lui Sehofer nu a fost subliniere i de puțin apreciat de SPD, alia indispensabil pentru supraviecuirea celui de al patrulea guvern Merkel. Noul executiv de la Berlin, sublinierea a început mandatul miercuri, după sublinierea să luni de confuzie post-electoral, iar Marele Partid de Centru Stânga a prevăzut un bilanț intermediar după primele 18 luni. Astfel, Stefan Weil, figur marcant a SPD, l-a acuzat pe ministrul german de interne ce a provocat o controversă complet inutil. La rândul său, presubliniere presupunere din Central al Musulmanilor din Germania, Ayman Maziek, a opinat că Horst Seehofer s-a descalificat, sublinierea i a acționat în mod irresponsabil. În opinia mai multor anali subliniere tip ministrul de interne încearc se fac reverence în direcția conservatorilor, care au virat în timpul legislativelor din septembrie spre partidul de extrem, dreapta alternativa pentru Germania, aft, sublinierei al cerui rezultat istoric a privat tabra Angelei Merkel de o majoritate clar pentru a putea guverna singur. Partidul lui Sehofer, Gșun, este angajat într-o luptă pentru a subliniere immencine majoritatea absolută în landul Bavaria în timpul alegerilor regionale din 14 octombrie. Aft sperse, le priveze de această majoritate, obținând un rezultat cu două cifre.